يا اسا انت بتضرب اه اه اه تعالوا اه انا ضربت تعالوا اه تعالوا خليك دايما جوا يا ذكي تعال تعال تعال قاتل تقع على نص قلب ماشي بس انت ضايقت من كلامي ادعي إداري إداري إداري إداري إداري <تضحيح> معك سيرو ايرون بككس آيرونو لاتم بس اسماري والله يا اسطى تعالالي ده ما يكسر اكسر اح لا يا اسطى لا يا